doliu în lumea filmului. Un actor celebru a murit la doar 49 de ani. Vern Troyer, cunoscut pentru rolul său minime, a murit la doar 49 de ani. Actorul a fost internat în spital săptămâna aceasta, fiind adus de ambulan în stare de ebrietate după o tentativă de suicid. Royer Sanescuti a crescut nișigăni i-a început cariera în showbiz ca dublur pentru un copil de 9 luni într-un film intitulat Babies da Oup cu în 1994. Actorul a lucrat ca actorii Cascador într-o serie de filme înainte de a deveni preferatul cinefililor în Austin Powers, The Steve Hoss Haged Mesle și Austin Powers, spionul care mi-a tras -o -i, în Austin Powers in Goldmember, interpretând memorabilul rol al partenerului Dr. Evil, min -Med.